Historie hradeckého softbalu se začala psát již v roce 1981 a pod sokolem Pouchov funguje dodnes. Softbalový oddíl vlastně má historii v Hraci Králové zhruba už z 90. letech, když vlastně na Škvárovém hřišti v Třepši se začalo. Byli hlavně chlapy a postupně vlastně se pak přešlo tady pod sokol Pouchov a to bylo někdy v roce 2000, kdy jsme vlastně převzali i svůj název Falcons, ale stále patříme pod Pouchov. Máme momentálně, disponujeme oddílem žákyň, kadetek, kadetů. Bohužel v loňském roce nemáme základnu pro žáky, takže samozřejmě hledáme i žáky a ještě ženy. Ženy, ženy jsou v oddílech a částečně muži. Softball je pálkovací sport vyvinutý z baseballu. Hrají dvě družstva o devíti hráčích. Jedno družstvo je v řišti, druhé na pálce a postupně se vystřídají. Hráči chytající míč jsou rozestavěny v poli na metách. Mě baví na softballu to, že ta hra je aktivní a že vlastně se tam pořád něco děje. No, já si myslím, že důležitá je hlavně spolupráce celého týmu, protože když vlastně jeden článek nebo jeden hráč týmu uh, nespolupracuje nebo. Uh, nehraje vlastně správně tak, jak by měl, tak většinou je rozhozen celý tým. Odíl Od z Hradec Králové se v posledních letech vrací mezi špičku v rámci celé České republiky. Například v roce 2020 se oddílu podařilo vybojovat třetí místo v lize žáků a o rok později se toto umístění ještě o stupínek vylepšilo. Ve stejném roce dosáhli stejného úspěchu i starší chlapci v lize kadetů. Síla kadetů se potvrdila i pro loňskou sezónu, kdy kadeti měli v týmu dva hráče, kteří byli ve výběru Česká reprezentace. Je nás v tuhle chvíli 14 a cíle máme takový, že bychom chtěli uhrát nejvyšší možný výsledek v té naší lize kadetský. A zatím se nám to na 60 50 daří. Zatím jsou ty turné pěkný, úspěšný. A doufám, že budou pokračovat do konce sezóny. Oddíl stále hledá nové posily a podle trenéru je softball sport, ve kterém najde uplatnění úplně každý. Sport je krásný, ale samozřejmě v Hradci Králové je mnoho oddílů sportovních a Vlastně sehnat děti do softbalového dílu je strašně těžký, jo? ale na druhou stranu bych chtěl říct, že softball může hrát úplně každý. Někdo může lépe házet, někdo chytat, někdo pálit, někdo běhat, prostě uplatní se úplně každý. Takže je to i sport pro štíhlé děti a když to řeknu trošku, to tak i samozřejmě. Pro takový ty silnější, ale zase jsou to siloví hráči a dokážou odpálit daleko třeba míč, takže každýho hráče určitě bereme do týmu a budeme za něj rádi. Hráče v nadcházejícím období čekají ještě tři turnaje, jak v lize žáků, tak v lize kadetů a na podzim potom další turnaje. Přes léto, kdy se nehraje, plánují softballisté letní soustředění v Kostelci nad Orlicí.